Schody do nebe. Tak se kvůli stupňovitému tvaru už roky přezdívá budově, která přes 30 let hyzdí prostor u hradeckého kongresového centra Aldist. Ošklivý panela, kde mělo být kdysi sídlo Krajské odborové rady a na jeho dokončení nezbyly finance, se postupem let stal betonovou rujnou. Výhledově bude ale všechno jinak. Nechvalně proslulá budova se změní k nepoznání. Nadějně vypadá projekt developerské skupiny Stako, která schody koupila a vybuduje na tomto místě čtyřhvězdičkový hotel. My jsme se tento projekt rozhodli zrealizovat, jednak teda z důvodu toho, že jsme vlastníkem hotelu Toreziánský důr, který je kongresový a je významnou kongresovou kapacitou Hradci Králové a ubytovací. A protože se chceme rozvíjet, chceme, chceme pomoci i rozvoji teda kongresového centra Aldis, tak jsme se rozhodli vlastně jít do této investice, která už byla kdysi připravená, která má stavební povolení a chceme, chceme vlastně tímto tím jednak vyřešit teda ten bolák, jak jste zmínila, ten, tu chátrající stavbu a hlavně chceme teda rozšířit náš vlastně kongresový biznis, e, to je asi jako ten hlavní důvod, proč jsme e, tuhle to koupili a chceme ji přestavět na moderní 4 hotel. Plány na proměnu paneláku nebo rekonstrukci sahají až do první poloviny 90. let minulého století, ale po každé z nich sešlo. My máme vlastně pravomocné stavební povolení, nicméně projekt je dneska už starý 11 let a už neodpovídá současným požadavkům na čtyřhvězdičkový hotel. Takže my přeprojektováváme stavbu, přeprojektováváme hotel Projekt budeme mít hotový v půlce roku a následně ve třetím kvartále tohoto roku plánujeme zahájení stavby. Doba výstavby hotelu by měla trvat dva roky. Bude se jednat, o, jak jsem zmínil, o čtyřhvězdičkový kongresový hotel a tomu teda bude odpovídat vybavení. Kapacita hotelu bude 100 pokojů, bude zde několik menších kongresových sálů. S velkými sály počítáme v kongresovém centru Aldis, který, který bude fungovat v nějaké synergii s novým hotelem a pak se debuje bude teda to, co je běžné ve čtyřvězdičkovém hotelu. To znamená restaurace, snídaňová restaurace, malé wellness a nějaké podstatě jako... Prostor pro drobné hotelové služby. Lokalita Aldis tak výhledově zcela změní svoji tvář. Přispěje k tomu nejen čtyřhvězdičkový hotel, ale také nové centrum ČSOB, které se v této lokalitě už začalo stavět, a také lávka přes Labé.